Είναι στα του τους 10. Μπορεί, μπορεί και όχι. Σχεδιάστε και επικεντρωθείτε στις απαραίτητες δραστηριότητες, όχι στα αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν θέλετε να πετύχετε το στόχο σας, επικεντρωθείτε στις δραστηριότητες. Γιατί? Γιατί οι δραστηριότητες είναι ελεγχόμενες. Δεν μπορείτε να ελέγξετε από πού θα έρθει η επόμενη σας εγγραφή ή η επόμενη συμφωνία, αλλά μπορείτε να ελέγξετε τα πράγματα που θα κάνετε κάθε ώρα τα οποία τελικά θα σα οδηγήσουν στο κλείσιμο μια συμφωνία. Με ακολουθείτε. Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει πει το εξή. Πάντα να πιστεύει ότι ε, αν κάνει τη δουλειά, αν βάλει την προσπάθεια, το αποτέλεσμα θα έρθει. Οπότε, αν κάνετε αρκετέ παρουσιάσει, αν κάνετε αρκετέ προσκλήσει, αρκετέ προσεγγίσεις, αρκετέ επακολουθήσει, τότε ω διαμαγεία οι εγγραφέ και οι συμφωνίε θα βγουν από την άλλη άκρη του χωνιού από κάτω. Οπότε. Κάθε μέρα, ελέγξτε τις δραστηριότητές σας ή αν δημιουργείτε περιεχόμενο στα social media ή είστε blogger ή vlogger κλπ. Αν δημιουργείτε χρήσιμο περιεχόμενο και δημοσιεύετε συστηματικά, τότε το αποτέλεσμα θα έρθει, οι αναγνώσεις θα έρθουν, οι προβολές θα έρθουν. Επικεντρωθείτε στις δραστηριότητες, όχι στο αποτέλεσμα. Επικεντρωθείτε σε αυτό που μπορείτε να ελέγξετε. Okay. Παίρνω τώρα... Στου δεχού 2-3 μήνε παίρνω κάποια τηλέφωνα ε, από διαφημίσει που έχω και έχω μια λίστα με ανθρώπου που επικοινωνώ. Και έκανα στον γελό μου το εξή παιχνίδι βασικά. Είδα λοιπόν ότι περίπου ένα στου 8, α πούμε ότι είναι ένα στου 10 για ευκολία. Ένα στου 10 είναι θετικό. Ωραία. Άρα λοιπόν, σε κάθε 10 άτομα που τηλεφωνώ ο ένα γίνεται συνεργάτη μου. Εμένα τι με ενδιαφέρει λοιπόν να κάνω. Με ενδιαφέρει να πάρω αυτά τα 10 τηλέφωνα. Παίρνω λοιπόν τον πρώτο τηλέφωνο. Και είναι ένα ο οποίο δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να συμπληρώσα τη φόρμα. Ωραία. Σκέφτομαι εγώ, στην ώρα μου. Είναι ο ένα από του δέκα. Προφανώ δεν είναι. Επόμενο τηλέφωνο. Ε, πάει καλά η συζήτηση και μου λέει, ε, θα το σκεφτώ λίγο καιρό και θα σε πάρω το τηλέφωνο εγώ. Είναι ένα από του δέκα. Δεν είναι. Πάμε στον επόμενο. Ωραία. Λέει, το... μιλάμε, ξέρω εγώ. Ναι, με ενδιαφέρει. Ε, θα σε επιδηλώσω την Παρασκευή. Είναι ένα του δέκα. Μπορεί, μπορεί και όχι, γιατί πολλοί αλλάζουν γνώμη. εντάξει. Όταν είναι σαν του 10, το καταλαβαίνετε. Εντάξει. Οπότε, εγώ τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι θα πάρω το κάθε τηλέφωνο γιατί ξέρω ότι όταν θα πάρω αρκετά τηλέφωνα, θα φτάσω στον έναν. Στους 8, στους 10, στους 5 δεν έχει σημασία, εντάξει. Αλλά ξέρω ότι κάποιοι από αυτούς είναι αυτοί που ενδιαφέρονται. Και εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου όσο πιο γρήγορα γίνεται, να περάσω όλους τους υπόλοιπου. Όσο πιο γρήγορα γίνεται για να φτάσεις σε αυτόν τον έναν ο οποίος περιμένει να τον πάρω τηλέφωνο και μόλις ακούσει τη συζήτησή μας, θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, το ξέρω. Απλά θα πρέπει να περάσει από όλου του υπόλοιπου για να φτάσει εκεί και να μην τα παρατήσεις μέχρι να φτάσει εκεί. Yeah. Άρα λοιπόν, επικεντρωθείτε στι δραστηριότητε και όχι στο αποτέλεσμα.